Наталія Могильна проживає на п'ятому поверсі будинку, що на проспекті Миру, 76, дріб-1. Жінка каже, у її квартирі тріщини почали з'являтися сім років тому, та показує, в якому стані помешкання зараз. Такий був уважний маяк, він розірвався, гіпсовий маяк, він теж розійшовся, а потім зійшовся. Тобто, будинок якось сухається. Додає, на час ремонту мешканців з будинку не виселяють. Насправді трошки страшно проживати. Я стараюсь не думати такого поганого. Ми дуже раді, що нас почали вже робити ремонт. Я думаю, що воно змінить ситуацію, вона стабілізується. Вони будуть вже так розходитись. Зараз в будинку розчищають підвал та підготовлюють для буріння сваїв, розповідає керівник проєкту із ремонту будинку Олександр Козіцин. Через малу площу всі роботи виконуються вручну, додає Олександр Козіцин. Мабуть, єдине труднощі це дуже велике захаращення підвальних приміщень, які прийшлося розбирати за два тижні. Ну і наразі зараз це дуже такі стиснені умови праці. Тобто там маленька висота, там мало площини багато земельних робіт і фактично на даному етапі ми виконуємо все вручну, просто немає місця. Це гляней багатоквартирний будинок на проспекті Миру 76 дріб 1, зданий в експлуатацію 60 років тому. Проблеми у будинку почалися 7 років тому, коли з'явилися перші тріщини розміром з волосину у стінах. У жовтні 2020 року тріщини в будинку стали розміром в долоню. Про це розповіла мешканка будинку Наталія Могильна. У грудні 2019 року експертом було визнано будинок непридатним для проживання, та надано рекомендації щодо усунення проблеми, розповідає ексзаступник начальника управління житлово-комунального господарства Володимир Путін, який займався цим питанням. У жовтні 2020 року у будинку провели повторну експертизу, говорить заступник міського голови Василь Новачок, та визнали його як об'єкт, що потребує ремонту. Ремонтуватимуть та укріплюватимуть будинок у дві черги, каже заступниця директора Департаменту інфраструктури міста Наталія Вітковська. За її словами, загальна вартість робіт коштує майже 5 мільйонів гривень. Кошти взяли з міського бюджету. Перші роботи у нас вартують 3,1 мільйона. Тут ми будемо проводити укріплення підвальних приміщень. Далі будуть проводитись роботи другої черги – це 1,1 мільйона. Це вже безпосередньо буде здійснюватись укріплення стін будинку. Чому під час ремонту з будинку не відселили людей, Наталія Вітковська пояснює так. Будинок не визнаний аварійним. Відселяються будинки ті, які офіційно експертами визнане аварійними. Що будинок був визнаним визнаний аварійним, Першого вони звертаються до управителя. Управитель, як завжди, наймає експертну організацію, яка робить висновки стосовно експлуатаційних можливостей будинку. Якщо будинок є аварійний, в ньому не мають проживати люди, людей потрібно негайно відселити. У нас на сьогоднішній день в місті Малецькому є декілька ветхих будинків, та те не є аварійний будинок. Першу чергу ремонту багатоповерхівки за адресою Проспект Миру, 76, дріб-1 планують завершити в кінці вересня цього року, додає чиновниця. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.